Celin Popescu Tericianu îl atac pe Claus Iohannis pe tema revocrie Feidna, Laura Codruța e foarte grav ce joac politic. Presubliniere Subliniere din telesenatului sublinierei ala alde. Celin Popescu Tericianu, a declarat marci, labra subliniere OV. Ce presubliniere din Teleclaus Iohannis nu întârzie cu răspunsul la cererea Ministrului Justiției. Tudorel Toader, de revocare a procurorului subliniere F. falsă. Laura Codruca Covesi, însă adugat ce, în opinia sa, este foarte grav ce subliniere e ful statului s-a antepronuncat subliniere i joc politic această chestiune. N-a subliniere putea să spun ce întârzie. Ca să fiu corect, abia la sfârșieri tulse petemânii trecute, vineri parc a primit documentele de la CSM. Nu se poate spune ce întârzie. Altceva pot să spun. Presubliniere din loc să subliniere iau o marj de rezerv subliniere i se fi spus, în momentul în care ministrul Justiciei a cerut revocarea, se fi spus da, o să stau să analizez solicitarea de revocare. Argumentele propuse, domnia sa subliniere i pronuncat ce nu consider ce este necesar revocarea. Ceea ce după părerea mea este o greș subliniere al, a afirmat Ericianu, într-o conferință de pres. El a adugat că în cazul deciziei pre dintelui este vorba de două chestiuni, aspectul juridic sublinierei aspectul politic. Iar din punct de vedere juridic, argumentele furnizate de Ministrul Justiției sunt imbatabile. Din punct de vedere politic, a juca această chestiune politic intră într-o contradicție flagrant cu rolul constituțional al presupubierei dintelui, care, prin Constituție, este chemat să vegheze la respectarea Constituției. Ministrul Justiciei a invocat drept argument pentru revocare, consider eu ce este argumentul principal pentru revocare, Nu subliniere tiu în prete subliniere e subliniere te punctul meu de vedere, dar el a invocat tocmai faptul ce procurorul subliniere e faldna, care trebuie să fie un om al legii, a încălcat grav în repetate rânduri. Deci presugliere dintele ce face, se derobează de la acest rol esencial pe care îl are, numai de dragul cliencilor politici. sublinierea al simpatizanților? Este foarte grav, a mai argumentat Celin Popescu Tericianu.